Десять команд та понад 200 учасників зі всієї області зібрали сьогодні на стадіоні Поділля, що у обласному центрі, аби визначити кращих у п'яти видах спорту, розповідає начальниця управління молоді та спорту Хмельницької обласної адміністрації Наталя Томусяк. У нас три райони: це Хмельницька районна державна адміністрація, Шепетівська районна державна адміністрація та Кам'янець-Подільська державна адміністрація. І команди у нас відповідно ще шість команд, це у нас управління, які є представники там управління пенсійного фунду до управління статистики, управління казначейської служби. Змаганнях з футзалу приймає 8 команд, змаганнях з волейболу 6 команд. Ну і відповідно, окремо є учасники, які є представниками на настільному тенісі, шахах та шашках. Змагання проводяться у різних локаціях міста. В спортзалі Хмельницького національного університету грають у волейбол. Тут є три команди, які представляють Шепетівський, Кам'янець-Подільський райони та обласне казначейство. Юлія Столярчук разом із командою приїхала із Шепетів Району. Каже, участь у змаганнях бере вперше. – Мені подобається волейбол, хочу спробувати. Учасник команди із Кам'янець-Подільського району Віктор Гнатюк розповідає, що минулу спортикіаду вже вигравали. Та додає, розраховують і цьогоріч показати гарний результат. Наші гравці їздили на всеукраїнську спартакіаду, представляти ну, область. Будемо грати на перемогу. Ну, це не перша моя спартакіада, вона дев'ята чи десята по рахунку. Вже вдруге бере участь у обласній спартакіаді Олександр Орлов. Намагаємося виграти в цей рік в командному заліку, взяти перше місце, але в принципі трошки її куди рости щодо волейболу. Ми виставлялися по максимальному кількості спортивних дисциплін. У нас є і футбол, це в нас є команда волейбольна, є шахи шашки, ну майже повний комплект. Обласна спартакіада є відбірковою. За результатами змагань буде формуватися збірна команда, яка представлятиме Хмельниччину на Всеукраїнській олімпіаді у вересні в Чорноморську, пояснює головний суддя змагань Ярослав Гначук. На Україну, згідно оргкомітету, будуть відбиратись кращі гравці, незалежно з якої вони команди. Це можуть бути два представника з Кам'яни Подільського району, один представник Шепетівки, тобто відбули, будуть відбиратися кращі гравці. 26 серпня відбудеться оголошення результатів обласної спартикіади серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування та нагородження переможців, додає Наталія Томусяк. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.